Hej! Jag tänkte visa idag hur man dels hittar till WeLib, hur man loggar in i WeLib och lite vad som finns där. Och Vi ska då börja med att hitta till WeLib. Det enklaste är att gå via bibliotekets hemsida och då måste vi först komma till skolan. Så Genom att skriva in hs.se så kommer vi till den här längre adressen. och Här ligger sedan då biblioteket i vänsterspalten så vi klickar på det. Och den här sidan delar vi med Jakobsskolan också. Därför står det gymnasieskolans bibliotek. Och det är uppgifter då både till mig och till bibliotekarien Anna på Jakobsskolan. Vi klickar sedan på logga in på WeLib. Och WeLib, det kan man säga, är en samlingsplats. Därför att dels kan vi söka böcker genom att använda oss av den här rutan. Vi kan också, om vi går in under fler sökalternativ och sedan externa källor, hitta alla de databaser och bra länkar som jag och bibliotekarien på Jakobsskolan tycker att det här är bra grejer att använda till sitt arbete. Sen kommer ni också till arbeten får tips från era lärare, men det här är ett, också ett väldigt bra ställe att börja. Och det är sånt som kan fungera till många olika typer av arbeten. Sedan kan man då logga in i WeLib, till exempel för att låna om sina böcker eller för att låna en bok. Om man gör då så här, att man klickar på logga in, då kommer det upp att man ska ange ett personnummer eller lånekortsnummer. Och jag har gjort så att jag har lagt in era personnummer som ett lånekortsnummer. Så det är då tio siffror i en följd. Till exempel så här då. I årskurs 1 får alla elever samma pingkod av mig. Det är 1, 2, 3, 4. Är det så att du själv har bytt det någonstans eller att du inte kommer in av någon anledning så kan du kontakta mig via Skolsoft eller kanske ännu hellre via mejl så gör jag det så fort som möjligt. Klickar vi på logga in Och det kommer då upp att testa Testson som ni förstår då är en testperson, är inloggad i WeLib. Klickar man på pilen kan man komma till min sida. Här då kan man se min bokhylla, det vill säga om jag hade haft några böcker lånade. Eh, också om jag har gjort någon samling. Till exempel att jag sökt olika böcker och sparat dem till en lista. Och jag kan också, om jag går in på om mig... Byta mitt lösenord eller redigera min profil. Och byt lösenord, då klickar man in sin nuvarande, 1, 2, 3, 4. Och sedan väljer man då ett nytt um, lösenord som man helst ska komma ihåg. Och så klickar man på spara. Så så byter ni ert lösenord. Här kan man också låna en bok. Då måste man ju vara inloggad, men det är vi. Och då ska man scanna boken eller då skriva in streckkoden i rutan. Och på biblioteket så finns där en scanner som ni använder för att scanna. Men just nu så knappar jag då in den. Det är viktigt att vara väldigt noggrann när man knappar in så det inte blir något fel med siffrorna. Och så klickar man på låna bok. Och då kommer det upp att jag har lånat boken Kila av Therese Henriksson och jag ser också då när den ska lämnas tillbaka, det vill säga den 21 april. När man sedan är klar med lån och liknande så glöm inte att logga ut så ingen annan kommer åt era uppgifter. Tack så mycket! Hej!